අද මෙද වීද සංචාරය කරනකොට මගේ පස්වෙන්තර දුලෙ කියන අව අඩුබඩු ගන්න ලෝනු කරන විවසකට උන ඒ ස්වන්කට උන බලන්නට උන මොකද තාමත් මගේ කල්යාල හිතා ගන්නවත් බැහැ 18 මේ නාතර වত্তম භාගල් වේනා නාතර ආදේ රාජෝදා සදන්න කරලා ලබ පිළිදැවුන අද පුතු. යාම හ්ම් මොකද යවසක බිය? අංගනගර දෙවියන්ව වරක් පුරාණි. කොහොමද සිනහවනි? අංගනගර බාරාගේ කඩියක් ඉඳලා හ්ම් මේම කරන අමරණවරු දානවා. මොකද මේ? අමරණවරු දානවා. ඒක දැන මිනිස්සු මරන අමරණවරු. මිනිස්සු මරන අමරණවරු නවේ දෙවියන් නාන. හිනා. අනිකර ගොඹරිල ලැකද එදක රාජ්‍ය පාලන කරන මහා රජුමගේ මහා සේනাধක්ෂීවරුගේ මාමා මම කල්පනා කරුවා වේවීලා ඔබතුමාගේ විරුද්ධ කළන කෝණ මඩපත්නවා ඔව් ඒක නෙමෙයි රාජකාරීන විභාග කිව්වා මම කියන වේවීලාන බලලුගේ වේවීලා දෙන සයිකර් යන්නේ සම්පුර්ණය ඒ කියලා දෙනවා ඒක කරන්නේ ප්‍රාදේශීය ගාම කලාකරයන් මැද අමර සියා දේවංගල වැලුවා හා පාටේ සේනාධිපති යාළුව රැවිලා වා ඔගමද ගනවා අර මාලු ගාලා හරි ඉක්මන් කරත් සේනාධිපති විදෙත් අර පුදා අත දානවා අපි ඔව් අද දවසේ මගේ නේද ඔළුව දැම්මෝ ඔළුව දැම්මොත් එගත් දැම්ම වාගේ තමයි අයි මන්දනෝනේ කොමල් කී දෙකට තුඹ තුඹේ දිග වල වේලුව බලුන රංගනය හ්ම් මංගල් වුණගේ වානදෙන ගෑ බක්කලගේ මම පොළොවෙන්නේ නැහැම තේරෙනවා ආ ඒක නේද එදේ යනවා බලනකොට මේක රංගනයේ යන අංගජලේ වමනයි අංගජලේ වමනයි අකවාදා මුහුත් අන්දුම නෙන්දේ කුදිද තරිද මුගදී මම මුගදී තරිද කුදිද කුදිද තරිද නිතර ගෑන රේවෙන්නාද ඒ ගෑන මට එන්න ඒ ඒ විලාශයෙන් තම මේ අනුගත වෙලා ආයිම මේ මත දැන් එක බලන්න ඕන මත දෙන්න ඕන. ඇත්තටම විශ්වාස කරන්න බෑ. දෙන්නවත් කියුවේ. ආව ආව ආව. කියලා පිටි. නෑ නෑ පොර. මම බලන්න. අනි සේනනි පොඩි. මම තාසෙනි බලන්න. මොකද මම මම්බයි. එහෙමද බලන්න ඕනෙ? ඔව් මම අනිවාර්ය බලන්න ඕන. එන මොන මොකද මම බලගෙන කෑමක් කියන්නේ බම් විශ්වාස කරන්න දෙන්නන්නේ. හරි හරි. බ වන්න වන්ක්න අන්තලා අන්තර කර다가 කොටයි විතර දැන නැහැ කියලා තීරණේ කළා. ඔක්කොම තීරණේ කළා. මගේ අග්‍රමයේ ස්ථාරියේ බවට නමපත් කළානේ. බෑ කියන්න බෑ. ඔබ තරමගේ ආදරවත් කී. හැබැයි බෑ කියන්න බෑ. සුන්දර කවිකාන්තව ඒ අයගේ නিমে කිව්වද ඒක තමයි මේ ආව මිනිස්සු බයිලාට මම පුංචි බිරිලාක් කලේ ඔයසේ නැමෙ විහිලුවක් කලේ දුක වගේ ගානක් විතර නේ බගේ දුකේදි සතුටු සිතින් නේ මොකයි නැමෙහට ගමින් ගන්න. බුදුතන කල්තිතම අපේ නිමේ අපි දෙන්නා හද වාසනාරන්ට මින සුද්ධ දෙන්න. මය. තාම බුදුතන මම කල්වත් දෙන්නේ කියලා. ආ. මම වැඩ ඉදුණේ තමයි ආ. මනුෂ්‍ය මන් ගය ආදරේ නේ. සිනහසෙන්නේ. ආදරේ වුණා. ඒ විදිහ මේ සභාව දිහා ගන්නට උනසහත ආරම්භ. බකල්පාරජන ඊන ගණනාවක ශතිගණනාවක දී මාස ගණනාවක දී. මොකද ආරස්සු. ශ්‍රේෂ්ඨ අධිපති. පරිශ්‍ර අධිපති. මොකද කුණාටි යෝ. මොකද මතකයි. අපේ ගේන ෆයිර්ටා ඉවර තුක. ඒකව ජීවත් කරනවා අවශ්‍ය වේදනේ ලබා දෙනවා නේ අයියේ. එතන ඉඳලා නද විදිහට යන නසුන. කිරියව උංගමංගියදී. කිරියව උංගමංගිය. කෙනෙක් වාහනේ බාගට පත්ච්ච කෙනෙක් වෙද්දී. කිරියට. කිරියට ගියෙමයි. හරි මං අද දුවින්දමයි ගාලේ ගත්තේ. ඒ කෙනෙ මෙදිනට අර නගේ කාලයේදී අපගේ දෙවියන් වහන්සේගේ සමාන ඉඳ ගන්නෙ ඉතින් නෑවන් නන්ද දැන් දවඩ බෙගිරියට කැමති නෑ ඔය අනම්මනම් ખાන්න අප ගිරියට ආප තමයි ආපරඩු තමhari ආසයි කියන්නේ නෑ වයවොද්ද තුක් කෙක්ුණා තමකි ස්වාමි දිනේ හදලා දෙන පිළවෙල කරලා දෙන ආපයක් කරන බව කරලා රාත්‍රියේ ගාලි විත්ද යනවා නා වේදවල අන්දරේ ගීල්ල හාන්දෙලා හිටියා හා දැන් ඉන්නේ විසකාරෙනි ඔය අම්මා තාප්පු මගලා හ්ම් අනේ අපේ අපේ අපේ කුස්සිය දෙනවනි හ්ම් කුස්සියාස් කරලා දාලා එන එනවා පෙරුණ කිරියට ගෑ කල ඒ මේනෝ මේනෝ පඩුවක් පෙන්වන්න මකා කිරියට දෙත් හාන්දෙලා හිටියා උඩලා යටලියේ මීයේ දුවගෙන දුවගෙන ඇවිල්ලා ආම්බරණ වඩලියේ යන අම්මියා හවුද මේ කියන්නේ දැන්වත් එකක් පෙන්නවා කවුද ඇටෙව්වට ඕක ආවෙන්නේ ආම්බරණ රිදි පෙට්ටියක් කියන්නේ සීනි රිදි පෙට්ටිය ඕකේ අම්මගේ පෙට්ටිය සාර රකි අද මාලේ සසාරියේුහක්ලව karaoke එවනන එක කරැත න්ඩණයකා කෝ හාත්ණ හා උලුශයි කෝ සයENTE එය සසහ කෑලාය, කරොේ, කරෙන ඟවව devenu බKeep Europaන වන ක්ක කරතති ත෠ාන්ග දෙකලාරර FY Outside කරණග අඟා දොන් දිවිත්තාව සංගමංගිලා එකනේ උදේ පාන්දර කෝහෙලලා බැකි යන්නේ නෙවෙයි සේවන්න දෙන්න ආව සංගමංගි යන දෙවන්න සේවයීය පරිලෝකීලා මේ මීහා පරබින්ද මීහා වල නෑ උනාරි හේතු මොකද කමුකද කිරියම් වාඩේ නාඩේ නාඩේ නාඩේ මොය යනකොට කිනෝ මගේ මුගේ ගිරියක් ඇයි හැන්දේවව රංගමංගියා ඔයි සත්‍යම වෙයිද නෑ කී අපේලක් අත්තරෙදි මතක් කොනා තීටි ඔයි කවෙද නෑ ඔයි කවිටද නේද දෙදි පෙට්ටියක් කා දුන්නේ ඔව් මම දෙයි රාපු මියාට අයියෝ ඔක්රෝ ආයලා ඔය දැමලා හම් වෙන්නේ කියලා ජෙදුක කියන්නේ නේද? අනේ නෝ. හ්ම්. ඒ වගේ මගේ අපේ ඉතාලා නගරේ ඉවර වෙනවා. මම ගියා පොළොට. පොළොට ගියා ඉතින් මම අදින් කිංගමර බඩු ගේන්නේ. හ්ම්. ඒකට ගියන් මාන ඒක ඇත්න膘 ඔවූ φ�私bungා එකිෝ Watts constitutional ගපිටුගළ අඓු මු මටා ඒත වී හිය පේේ ඀ීඩ්ඩිගි හෙතාය overarching වීඩරින කේළරවද කී íේතා හැෙෙකෂ බෙල් හැඩ කි඗ 1919 වූදේම විලාසිතා අඳු නැතිනේ ඔව් සරලව දික්ම ගන්න ඕනේ විනාඩියක් පුතා පැත්ත ගහන දුර රමන්න දැන් ඉන්නේ දරුවා ඔව් මම බලාගෙන ඉතියි බරකොට මෙතනින් නම් ඉන්නේ පලාපු එකක් හදගෙන අම්මගේන පුතේ නැජ්ජා එන්නේ නැහැ ඌව ගෑනුනම ගෑනුන් ඌව කියන්නේ. හ්ම්. ඔයකට මම අම්මයන් දෙන්නා. හ්ම්. නැගින් ප්‍රසජකගේ බලන්නේ කොල්ලන් මොකද කියන්නේ කියලා. හ්ම්. කොල්ලන් කියනවා මේ අම්මා මට මේක තේරුම් කරලා දෙන්න. මොකද මේක තේරුම? හ්ම්. ඌ නැජ්ජා හිටිය යකෝ කවුරුත් එයි කියලා මුළු පොලේ කවුරුත් කියනවා. අනේ මේක තේරුම් කරලා දෙන්නේ නැහැ. මේක හේතුවක් මත. හ්ම්. උරු Namathangammehgahunyakiyakum Pitipasempalalaanala Omadangammehmehwanganinne Pitipasimhudetempalalaan Amma katuna devanam saatan ni genzia Amma uttara dinamenda mehma Utadani natelevedi kalitem Ingantatari joliti naa ඔමායි පුතුනේ ඔබ වංගඩින්නේ Am suni ne tere nee nee do te do ho ho ho ho ඔය මාසෙ හරිපත් අදිටෝ කොහමද තෙංග ඒක නෙවේ පැස්නේ ඉස්සරහ නඩපු ගමන් ඊයේ එනවා මගේ ඊයේ පණනවා මම ගත්තා මම මොකද කරන්නේ තාමද? මම ඔය මලියහේ කප් වෙන විදියට යනවා. මම සෙමයි. උටින්නේ දවි ඉන්නේ. මම උක්කට මාගේ ලාවි අක්කණ්ඩික සම්මලම් කවුද කිව්වා අද දෙවියෝ පොරේ එවුනද කියාවු කොහොමද හොලන්නේ ඔයාලා ටිකක් ඔයාලා ටිකක් අත පුරුෂයන් ටික අත පුරුෂයන් ටික දිගට දිගට පුරුෂයන් ටික පාතලා තිබෙ උඩට ගන්න ඕනේ මොකක්ද සිත්තු කුස්සියක් නේද බලලා බලකෝ ඇවිසු කිව්වා නංගි මොන වෙලාව ඒකෝ මොහිණි නැත මොහිණි ළඟ රෝහිණි අහන්නේ නෝබලව බකලයට කෙවිලා අනේ කොහේ ගියාද යාපන්දි යාපන්දි පුතා ආවා බලේ දිනව උස්සලා මොකද නෑෂේ අසරේ මේ පිට අnder ko makat විලයිදේ දෙන්නම මරන කතා කරන්නේ මොන උනත් තමයි මේක අපේ අසතුව. කයගෙන්වත් අවසර ගන්නෝන්නේ අපිට කතා කරන්නේ. මේ දෙන්නේ ඇත්තකට නේ නවා මේ මේ අසතුව. ඒක උඩට ඉන්නේ. ඒක නුඹේ emption 4 Zukunft බාවිලමර් ගිද්වඩ නැබ කිලයල තිතියේ randomized. පොතීනය, ඔබුළන පිස්etztුවෂ pmagh cinq ගතාය. ඔපිහා දකි ඔථිය. stalennen තිස 1 පිහ අගු遽 පිු. දබේ ල know daiම හල ඔබේ යෝ illustrates. පොු painters එන ලයිට් ලානකට කියලා වගේ අමුදාවේ තියෙන බරත් බබා මෝඩ කෙසේ සපයි නකලිය තුප්පකේ හදන්නේ යන්නේ තාප්ප කොයි බයි කොකෝටි බලෝ මම කවුද මේ අක්කට මේ බබා කන්නේ ඔය ලංගෙ මේ මගේ ආතින් නෙමෙයි කන්නේ අම්මා තාත්තා මෙතන මේ ජල ප්‍රශ්නයක් තියෙන ජල ප්‍රතිවිසුන්නා. මම ගෙලින්ම කොටසාලා වුණා යති. දැන් ජල ප්‍රශ්නනේ. රට රාජ්‍ය පාලකවල් රජකෙනෙක් වෙනකොට මේ අනුපාඩු සපයන්නේ නැපේ. ඒක තමයි ගන්න ඕන අපා ගන්න පුළුවන් බලන්න බුදු කිව්ව පොඩි තීව්‍ර දේක ඉස්සරහ නංගි. ඇයි මොකද? මම කල්පනා කරේ ඔයාගේ නංගි කියන්නේ නේද? ඇයි මොකද? මගේ නංගි දෙය අද බෙදුවා. ඔය අපේ නේද කියන ආරූව කරගන්න පා. මොකද ධායවයි නරුගාලේ පයිතිගේ ප්‍රවස්තවලා වදිනා. යාව සරි ප්‍රෝදේගයි නාගියට. ඔබේ සේවකියා පාපන්නේ ලකාරනේ විශ්සරේ කොබත්තු කියලා. මුඩුමේ කලබල වෙන්න නම් මගේ මහ සේනාව මෙතනදී ආවම. ඒකට මේ මහ සේනාව මෙතනදී ගලවුල තියලා ආවේ. ආ, නිතරේ තන සැරේකට කරේ. එනවා ආ එනවා හරි ඔයාලා කරගන්නකො හා කයද පොබදෙට ආරි කියන අර සිරා දිගට උඩ කිමපාලල වැඩ කරන ඕන අවස්ථාවල පාදුම අවශ්‍ය だっ වැඩි. ඔතන ගිහින් කතා කරලා ඔතන කොහොමද විද කොහෙද මෙහෙම නැත්නම් නෑ හද බලන්න නෑ නෑ හරි වාසයි බලතුරු කන්නේ මම යන්නේ මුකද්ද මන්නේ ඩම්බෝල කාලා කියනොත් නෑ එන්නම කවදාවත් කාලා නෑ අලුු කාලා දිනනොත් නෑ යම් බෝල ටිකක් කරලා කියලා එන්නකෝ අපි. කොම්බි මම ගිහලාගේ අම්බෝලාර ගහන්නද? නෙගිනේ එක්කතරොත් අපි කිරන් තාઉસු ලගේ. මම නේ වාරක් සැරෙන් වඩේ. ඕටි අකිස් කරුදේලලා තාපෝවගේ තියෙනකෝ නුදු දෙන්නේ. අක්කේ කිසි දෙයක් නෑ කියනවා. මේ මිනිහගේ මක් බලගන්න. මං ගිහලා පළතට මොකක්ද අකටගේ කමක් නෑ කොහොමද මේ ඔයාව විශ්වාස මගේ නමින් අරගෙන දුන්න පල්තොල් ටිකක් අඩලා නැවත මේ අසුබ ලඹරගෙන මේ අදවන්න ඕනේ මේ කියන කරු ඔබගේ නැගගෙන මේ වගේ ඡේනාධිපති ශක්තිය ආවා ඡේනාධිපති කලබල වෙන්නේ බාබ විශ්වාස කරනවා යමුරා අගරාගේ විශ්වන්ත කුමාරයෙක් කියන්නේ මාතෘ විශ්වාස කරනවා ඔගේ නම අපරාධ නියෝජසය ලක්ෂිත වෙන්නේ නැහැ ඒක තම පුරුදු වෙනවා ඔබට අක්කේ මේ නම් නම් ඉලක්කනේ කියේ නා අනේ නගනේ අත රෂමිනවද අක්කේ කිසි දෙයකට කියෙන්නේ බාග් කාටද අපි හදවලා දැන් විශ්වාස කරාවි ඒ معناتුව ඔබට තමයි කාන්තාරේ ඉවල් ඉන්නේ අකේ නංගි බං නංගිගේ ජම්බෝල අක්ක නංගුට මොනවද කතා කරන්නේ අනේ අද අද රාමගාහනම නංගිනා මම නැගලා යැයි එතන කන්සර් අපේ මේ කවස්සිටමයේ ඉමසෙ සිහිනවා දැසකෝට පුතරාම සඳහා පිටත් බලලාකට ගියා ඒක වාසගමතාවක් ගැටියව කිනවා ඒ ඉති කගේ මෙලිය ආරක්ෂා කරගන්න දුසුසුනේ නැති සිටින කිරවා ඉක්මින් ඔබතුමාල මේ ආයේ කොබුක් කියන්නේ මේ මාත දඬ දෙති. ඔබිනව සතුටලා සතුටලා ගිරවනා රාජකුමාරුගේ වැඩි කලී රස්ස වටිනා කිර ප්‍රමුඛතාවයෙන් අපටත් කුමාර කාර්යයේදී මාතෘකාවට දොසුවා ඉතින් මා ඔබ මේකව කරමින් කිර වර්ණවත් කරන්නේ ඔබ සමගින් වංචාවේවට්ටාගේ අවස්ථානික රෝද නවා ගන්න තුරු මේ මගේ ඔය දෙ දෙමෝඩේ ඔලිකේ හේබදීය මතේ මජ්ජා ඇතුළත දල්ල දෙනවා. ඒක නෙමෙයි. ඒකත් කෙනෙක් විශ්වාස කරන්න බෑ. මං අහලා තිනවා මේ ගැමි ගාමිතාවල් ගොනු, පොගති bagi hade ke liye se aadar pradan karna chahiye baat kar rahe hain abhi tak humko vishwas kar rahe hain yahan tak liye rahe hain wo beti ke liye aadar dikhana masuk di dalam kerajaan ti. Kemudian imamul tuan bandar kerajaan di dalam kerajaan ti. Dewan sekunda. Oh saya nak Oh akan kembali ke hati ni kau ada betul තන අරගීමට අවශ්‍ය නම් ඔබේ channel දුරතතනෙට මෙවැනි video නිතර දිනුවා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් උඩරට news අපේ youtube නාලිකාවේ දක්නපතින් තියෙන subscribe button එක ඔබලා bell සලකුණ සක්‍රිය කරගත්තාම ඔබට යවස්තා බෙදාගෙන එනම් මතක ඇතුව මේ video නරඹලා අවසානයේ subscribe button එක ඔබලා කරලා යන්න. ආයෙදවසක හමුවෙමු මමනි video කී. මම ඉන්දිකර්ම කුමාර.